انا احب ويزوس وماسيف واريد ان اعشقهما لكن لا اعرف من اى هل اعشق حجمهما ام تمثيلهما ام صوتهما ام ضحكتهما